Потоки імпорту пального до України змінені. Тепер воно надходить з країн Європи. Розповів кореспондентам Суспільного голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович. Місцеві автомобілісти, з якими поспілкувалися кореспонденти, говорять, що ситуація на автозаправках покращується. Володимиру 41 рік, 23 роки за кермом. Каже, що найскладніша ситуація з постачанням пального в Миколаїві була три тижні тому. Чуть-чуть потім на навоги. Километровые, реально там, ну, очереди, люди в 6 утра приезжали и заправлялись где-то часам к 2 к 3 А учитывая, что заправка работает всего-то до 17, ну, я считаю, это конкретно, ну, конкретно недоработка этой сети ВОК, потому что ОК, например, молодцы, до 21.40. На одній із заправок ОКО ми відзняли процес обслуговування та поспілкувалися з автомобілістами. Водій мікроавтобусу на дизельному пальному Сергій каже, що за останній тиждень ситуація покращилася. Раніше це був квест – знайдеш чи ні, вистачить чи ні, тепер стало простіше їдеш чи на той заправці заправишся, чи на той, от у нас з дістопливом, да, десь от, побачиш, да, і там зупиняєшся і заправляєш. А раніше взагалі неможливо було заправитися, а зараз от, хоч трошечки на якусь то заправці ну, є. В'ячеслав задоволений тим, як вирішується питання забезпечення пальним та інші проблеми, що з початком повномасштабної війни. Я вважаю, що нормально. В відносительних умовах власть робить все можливе. З водою вирішили питання, з поставками продуктів вирішили питання, з переселенцями допомагають, з бензином. Так, да, є можливість – поставляють. Я лично дуже доволен, що організація у нас неплоха. Приватні перевізники Миколаєва вирішують проблеми із пальним так само, як і всі водії, стоючи у чергах та заправляючись за нинішніми цінами. Зараз діяльність цих перевізників я можу оцінити як волонтерську, тому що дійсно в таких умовах люди, водії не ховаються по підвалах, а здійснюють перевезення пасажирів попри зменшення суттєвого пасажиропотоку, попри зростання ціни на паливо і попри те, що є дефіцит. Якщо до повномасштабного вторгнення переважна більшість пального постачалася до України з Росії та Білорусі, тепер його імпортуватимуть з країн Європи. «Я в цьому бачаю і переваги, тому що це буде дійсно якісне пальне, так воно буде дорожче коштувати. Ну, я думаю, що і, наскільки мені відомо, вже закуплені певні обсяги пального для нашої країни і воно постачається, вже проходить через кордон. Вже йде в Україну. Тому я сподіваюся, що найближчим часом дефіцит буде зменшуватися, кількість пального буде збільшуватися на заправках міста і області». Підтвердив постачання пального від західних сусідів радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Ігор Бурда.